મુદ્દા સર ઉત્તર લખો શિલ્વંત સાધુ તમે કોને કહેશો તે કાવ્યના આધારે જણાવો ઉત્તર શિલ્વંત સાધુને પદમાં ગંગા સતી પાનબાઈને ચારિત્રવાન સાધુને ઓળખી તેનો જ સંગ કરવાની સલાહ આપતા સિલવંત સાધુના લક્ષણો આ પ્રમાણે દર્શાવ્યા છે સાધુનું ચરિત્રશીલ હોય છે તેઓ હંમેશા નિર્મળ અને પવિત્ર હોય છે આથી જ પરમાત્માની એમના પર કૃપા વરસે છે એમનું લક્ષ્ય તો કેવળ પરમાર્થ જ હોય છે એમને કેવળ પરમાત્માના વચનોમાં જ વિશ્વાસ હોય છે એમના મન વચન અને વાણીમાં એકરૂપતા હોય છે એ આઠે પહોર દિવ્યાનંદમાં રહે છે એમની તુર્યાવસ્થા જાગી ગઈ હોય છે એ મોહમાયાથી પર હોય છે આવા સંતોને સંગ કરવાથી જ સંસાર તરી જવાય છે પ્રશ્ન બે નીચેના પ્રશ્નોના ત્રણ ચાર વાક્યમાં ઉત્તર લખો પ્રશ્ન પહેલો શિલ્વંત સાધુને કાવ્યની કવિયત્રી વારંવાર નમવાનું શા માટે કહે છે ઉત્તર સિલવંત સાધુમાં આદર્શ સંતના તમામ ગુણો હોય છે એના ચિત્તની વૃત્તિ પરમાત્મામાં લીન હોય છે ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં પણ એના વર્તનમાં કોઈ ફેર પડતો નથી આવા સંત પરશ જ પરમાત્માની કૃપા વરસે છે ગંગા સતી પાંડ ને કેવી વ્યક્તિની સંગત કરવાનું કહે છે ઉત્તર જે સંતના મન વચન અને વાણીમાં એકરૂપતા હોય જે આઠે પહોર દિવ્યાંગમાં રહેતો હોય અને જે પરમાત્માના ધ્યાનમાં લીન હોય જેનું જીવન નિર્મોહી હોય અને જીવનમાં ભજનમાં વ્યસ્ત રહેતો હોય એવી વ્યક્તિની સંગત કરવાનું ગંગા સતી કહે છે પ્રશ્ન ત્રણ જેને જાગી ગયો તુરિયાનો તાર રહે એટલે શું ઉત્તર મનુષ્ય જીવનની ચોથી અને છે તે તુર્યાવસ્થા જેને આ અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે તેને સંસારના સુખ દુઃખ વ્યાપતા નથી પ્રશ્ન ચાર શત્રુ અને મિત્ર સાથે શિલવંત સાધુ કેવો વ્યવહાર કરે છે ઉત્તર શિલવંત સાધુ સાથે શત્રુ અને મિત્ર સંભાવી ભાવ રાખી સરળ વ્યવહાર રાખે છે એને શત્રુ પ્રત્યે નથી હોતો એ રીતે મિત્ર સાથે મમત્વ હોતું નથી તે નિષ્પુહી છે એનું મન કાયમ પ્રભુમાં પોરવાયેલું હોય છે ઉત્તર ગંગા સતી સિલવંત સાધુને વારંવાર નમવાનું કહે છે પ્રશ્ન બે જેના બદલે નહી વર્તમાન રે આ પંક્તિમાં વર્તમાન શબ્દનો અર્થ આપવો ઉત્તર જેના બદલે નહીં વર્તમાન રે આ પંક્તિમાં વર્તમાન શબ્દનો અર્થન વ્યવહાર મેહરબાન પંક્તિનો અર્થ શું થાય ઉત્તર જેને મહારાજ થાય મહેરબાન પંક્તિનો અર્થ જેના પરમાત્માની કૃપા વર્ષે તે પ્રશ્ન પાંચ ગંગાસતીનું ક્યુ ભજન તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં છે ઉત્તર સિલવંત સાધુ ને પરમાત્મા પ્રીત હોય છે પ્રશ્ન સાત સિલવંત સાધુના જીવનમાં સામા એકત્વ જોવા મળે છે ઉત્તર સિલવંત સાધુના મન વચન અને વાણીમાં એકત્વ જોવા મળે છે પ્રશ્ન શૈલી છે એવી રીત આ પંક્તિ સિલવંત સાધુની જીવન ઉદ્દેશીને લખાય છે પ્રશ્ન નવ સિલવંત સાધુ ને ભજનની પંક્તિ એટલે કે ટેકની કઈ છે સિલવંત સાધુને વારે વારે નમીયે એ સિલવંત ઉત્તર સિલવંત સાધુને કાવ્યમાં આદર્શ સંતના લક્ષણો વર્ણવાયા છે પ્રશ્ન અગિયાર આઠે પોર શબ્દોમાં પોર નો અર્થ લખવો પ્રહર ત્રણ કલાક ધ્યાનાવસ્થા પ્રશ્ન તેર શિલવંત સાધુ સાને મિથ્યા કરી જાણે છે ઉત્તર શિલવંત સાધુ નામ રૂપ મિથ્યા કરી જાણે છે પ્રશ્ન ચૌદ સિલવંત સાધુ સદાય શાનો વેપાર કરે છે ઉત્તર સિલવંત સાધુ સદાય ભજન નો વેપાર કરે છે ગંગા સતી શિષ્યોને સિલવંત સાધુ ની સંગત કરવાનું કહે છે પ્રશ્ન સોળ સિલવંત સાધુને ભજનની અંતિમ પંક્તિમાં ગંગા સતી કોને ઉદ્દેશીને વાત કરી રહ્યા છે ઉત્તર સિલવંત સાધુ ને ભજનની અંતિમ પંથ માં ગંગા સતી પાનભાઈ ઉદ્દેશીને વાત કરી રહ્યા છે પ્રશ્ન સત્તર સિલવંત સાધુ ને ભજન સામાંથી લેવામાં આવ્યું છે ઉત્તર સિલવંત સાધુ ને ભજન ગંગાસતી ની ભજન ગંગા માંથી લેવામાં આવ્યું છે પ્રશ્ન અઢાર ગંગાસતીનું પૂરું નામ જણાવો ઉત્તર ગંગા સતીનું પૂરું નામ ગંગાબા કળસંગ ગોહિલ પ્રશ્ન ચાર નીચેની પ્રશ્નની નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી ખરા એટલે કે રાઇટની નિશાની કરો પ્રશ્ન પેલો સેલવંત સાધુને શબ્દનો શબ્દાર્થ આપો એ ચારિત્રવાન સાધુ બી સરમાળ સાધુ સી નાશવંત સાધુ डी, भगवाधारी साधु चारित्रवाधु उ जीवन निप बनवा भाव डी सतु ने मित्र बनावा भाव सी જીવનથી નિર્લેપ બનવાનો ભાવેલા શબ્દોની સાચી જોડણી શોધીને લખો એ શિલ્વંત તો શું આવશે તો કે પેલું આવશે શિલ્વંત બે વર્ત વર્તમાન तो उत्तर वर्तमान पांच मिथ्या तो उत्तर आज वृत्ति छधु उत्तर आवश्यक बीजो साधु प्रश्न बे नीचे न शब्दों की संधि छोड़ो एक परम प्लस अर्थ प्लस प्लस आ प्लस पार नीचे न शब्दों सामस ओ एक वे वे समझे द्व बे परमार्थ आवश्यक कर्म धराय त्र मन मस्त સમાસ આવશે તત્પરુ ચાર ગંગે પણ પ્રત્યય નહીં તો કે તેને એક પણ પ્રત્યય લાગતો નથી બે મહેરબાન મહેરબાન તો શું તો કે પર પ્રત્યય ત્રણ નિર્મળ તો પૂર્વ પ્રત્યય ચાર વ્યાપાર પૂર્વ પ્રત્યય પાંચન તો પર પ્રત્યય છ સંગતું તો પર પ્રત્યય પ્રશ્ન પાંચ નીચેના શબ્દોના સમાનાથી શબ્દ લખો એક ભવ તો સંસાર બે રૂડું તો સારું ત્રણ સદાય તો હંમેશા ચાર ઉદય પ્રશ્ન છ નીચેની સંધિના સંજ્ઞાઓના પ્રકાર એક સાધુ સાધુ આવે જાતિ વાચકમાં વૃત્તિ કૃત્તિ આવશે તો કે ભાવવાચક અંદર મિત્ર તો કે અંદર અને ચાર ગંગાસતી સતી તો કે ગંગા સતી આવશે સાત નીચેની પંક્તિના અલંકારનો પ્રકાર લખવો એક જેને જાણી ગયો તુરિયાનો તાર રે ઓપ્શન છે સ્લેશ સજીવારોપણ વર્ણનો તો આવશે સ્લેશ બે સદાય ભજનનો વ્યાપાર જેમાં ઓપ્શન છે ઉપમા રૂપક અને સ્લેશ તો ઓપ્શન આવશે એમાં જવાબ આવશે સ્લેશ ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન નીચેના પ્રશ્નોના માગ્યા પ્રમાણે ઉત્તર આપો પ્રશ્ન આઠ નીચેના રૂટી પ્રયોગ ના અર્થ લખવો એક રૂપ મિથ્યા કરવું અર્થ નિર્મોહિ થઈને જીવવું બે તુરિયાનો તાર જાગી ઉઠવો ઉત્તર આવશે સમજણ શક્તિનો ઉદય થવો પ્રશ્ન નીચેના શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ લખવો એક બીજાનું ભલું થાય એવી એવું કઈ કરી છૂટવું તે તો કે પરમાર્થ બે મળ કે કચરા વિનાનું તો જવાબ આવશે નિર્મળ ત્રણ મનુષ્ય જીવનની જાગ્રત સ્વપ્ન અવસ્થા પ્રશ્ન દસ નીચેના શબ્દોના વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લખો એક નિર્મળ તો મલિન બે પ્રીત તો દ્વેષ ત્રણ પરમાર્થ તો સ્વાર્થ ચાર व्यवहार तो दुर्व्यवहार पांच मित्र तो शत्रु छिश्वास प्रश्न अगर नीचे शील तो शु तो वर्तन आचरण शील तो, तो, तो मोहर मरवा क्रिया प्रश्न बार नीचेना तड़पदार शब्दों श्रेष्ठ रूप आपो એક નિર્મળ તો નિર્મળ અથવા તો શુદ્ધ બે મહારાજ તો મહારાજ ત્રણ રે તો પ્રહર છ વચનો તો વચનો સાત તુરિયાનો તાર તો તુરિવાદ્યના તાર આઠ સંગતું તો સંગત પ્રશ્ન તેર નીચેની પંક્તિઓમાંથી વિશેષણ શોધીને તેનો પ્રકાર લખો એક સાધુને આઠે એટલે સંખ્યાવાચક પ્રશ્ન ચૌદ નીચેની પંક્તિમાંથી વિશેષણ શોધીને તેનો પ્રકાર લખો એક સિલવંદ સાધુને વારે વારે વારે ક્રિયા વિશેષણ અને તેનો પ્રકાર છે વૃત્તિ જેની સદાય નિર્મળ સદાય શું છે તો કે તેનું ક્રિયા વિશેષણ અને પ્રકાર છે સમય વાચક ત્રણ રૂઢી પાડે રીત ક્રિયા વિશેષણ છે રૂડી અને પ્રકાર છે રીતિવાચક એક વૃત્તિ તો વ્ર પ્લસ રૂ પ્લસ ત પ્લસ ત ઈ કારણ બે વાર ત લાગશે એટલા માટે ધોળા બે પરમાર્થ तो प खोड़ो प्लस अ प्लस र खोड़ो प्लस अ प्लस म खोड़ो प्लस आ प्लस थ कोडो, प्लस अश्वास व खोड़ो प्लस इ प्लस स प्लस व खोड़ो प्लस आ प्लस स जो तरह आ वीडियो पसंद आयो हो तो मार्डियो ने लाइक करो शेर करो और आ चेनल सीढ़ी एजुकेशन ने सब्सक्राइब करते लाइकन पर क्लिक करू न भूलता थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस्डियो